نبی علی صلوات و سلام فرمائیں قیامت راغ ساتن راجی او زلزله بترغ سات نه تر سو دا خبرې سوي نه الله رسول فرمای لور به مرت جواب لور و مرت جواب ون وکي مور ستا څ کار تپما څ کار لنه ز پي زما کار پي تا مشره ده هر لور خپل مرت وای اللہ رسول پرمایی کد داغت زیرا ورسی دی شو لر و مور توایی اولاد مور زیرایی مور اولاد مور زیرایی بس نو بیا انتظار مکویی چې قیامت وکلی بس داغا قیامت دی چون دیر سمین جری دا خبل زویس زیرای دی او دای دی گرس پا ماوی موین لای دی پا مای جوانده موین چون مره لڑی و مور توایی چې مور استاد سکار دی د څوک چې چو ماته راشه څه یې رسول نه خپټ خبرې نه دي اشکاره خبرې او د الله رسول فرمایي قیامت لویه علامه داد خلق به دیار ډیر خیال ساتي تر بابا, بابا دیار سره مشوره کوي بابا سره نه دي یار پر پرګراند تر بابا دیار سره ژوند ډیر تر بابا رسول دا قیامت نه یعالمدا دا قربان سره به تعلق نه ورور مور بلار زوی ورور خو کور والا یارا سره به تعلق نه دا همستي فستر ګوینا هر سړی پر یار سره کی پر یار الله اے وای دا کپدا خبر کی و خبر یار روانه زمانہ کی یا یاگر سماوت علی دل بیا بیا ز گرمه خبره چې سماوت په مخ نه ځه خبره ما اصطاق فرمت مصد او دا اللہ رسول فرمائی داسی زمانه براسی چه علم با اللہ پور دکی علماء یا علم علم دو علماء بسرور سراده دا با اللہ ربولیزت پور دکی یا با تھول جاہل اسر یوزی پا خلاق بنا پیج پا صد بنا پیج پا قسم بنا پیج پا المانزب بنا پیج پا قرآن بنا پیج دا اغز زمانه دا اللہ رسول فرمائی سی سیسولو بیاد الله رسول فرمای دا زمانه پرایس یو سړی په تر مور خور والا ډیر یو سړی په خپل خور والا پر سر خپل مور ذلیلته خپل مور کومه واطه خبر کړي د اور او لاس را پکې تاونه د ازما استاد خور خبرې دي د کور الله رسول فرمای چې دې ځای ته سلسله راورسره خالی و زلزلو ته ګوري رحسان به جوړ روخ پریوځي سهار بد دیوالو لا نیاس ته الله رسول فرمای ان زلزلۃ ساعت شیء اعظم الله فرمای صحیح شنو یو سړی په خپل کور والا مور چې دا غځيري سیس ما کور والا ته دی دا ویلو دا ویلو دا ویل څنګه دی ویل نه hazardous ما استاد سمر ما ته خلق را معلوم دی چې د خپلی مور سره سلام باندې الله اکبر د خپلی مور سره یعنی د پلار سره سلام باندې څතරه پښتانست دا چې پروینټ پر سجده مړی دا چې په jihad کې څلور ټکړی دا چې په مسجد کې پر سجده دم مړی دا چې د مولي صاحب دار شروع ول د پرله دوره انو خلق وې چا په قسمت سره دی ای زانمه دا هغه سره دی چې د عدی سره سلام باندې دا هغه سره دی چې بابا سر سلام باندې دا د بابا او د عدی سره سلام باندې ول داس مثال لري زموږه زمانہ کې داس مثال لري لکه د پیغمبر علی سلام په زمانہ کې او سړي د پیغمبر علی سلام سره سلام وي څو درنه خبر ده د خپل عدی او د خپل بابا سره سلام باندې دا من نن بابا کی به خبر یی پادی کی به خبر یی و خبر دا نه تا فجه مرزا نو س خلاص اولہ کاد تو با الله اکبر خلک دمور هغه شکایت تراوی وللاک دورې دلی د پلار هغه شکایت تراوی وللاک دورې دلی خلک پپلرو شرمیج خلک پپلرو باندې شرمیج پ مور شرمیج از ما مور وګور سپنساری از ما سپینډره بابا د له تعلیم کړي چې په تلون مطلبونی چې کالج یونیورسيټي بیا د یاران پر مخ شرمېځ صحیح سول چې سړی پپلار شرمېځ موناس په چا کاه چې پپلار شرمېځ پخر خر بچا که چې پمور شرمېځ هغه چې ته په نازیز یا غبیات دی دې چې ته په نازیز دې د الله رسول پرمای چې دغه وخراله خالی تاسو ته د قیامت وعلام ولكن له الحالة القيامة في الحالة لا تنظر في الله رسول فرما حرج بزياد ابو بردن هو يقول يا رسول الله حراج بزياد ول قتلو نبديز مرغو نبديز ورز يقولون أن أخبار رواق لك فيس بوك رواق لك فيس بوك وائده جهان خطباء كي في الواتس أب و فيس بوك توتل بند كده دا. ولي بند كده وقر دنيا كي بنده دا سړدا خبره ښکارا کوله چې موږ یې ګورو خلید په فیسبوک ولا او عربه د نړیوالو دا کې انت د مشهور چې مردا شیبان پر انسانانو څو اثر کوي دا فیسبوک او دا میډیا او دا د دا دادایز ما استاده دا دا دا دا دا پر چا ما دا سکو لکه د کښنی بچی د پر د مور شیدې مورچ شیدې پر باندې کې بیا سچم کیږي ما او تایا داس په مخته کو دا خلیو جټکای چې چا سچم چا کیج په دنیا کې ژیسلو چه حال را لئی بیا قیامت دا اللہ رسول پرمایی چی قتل نخونو دیر ار او را چی اخبارو گروه چه مڈی کم نامه نامو بانجی مڈی کم نامه نامو بانجی دا ایوزمور ایکسیڈنٹو نرا واقلا دا ایوزمور موتران جنگی در را واقلا دا ایوزمور ترینو نرا واقلا پویو نامو پبل نامو جنگون را وا را وا خلق مډي د کورو خرابې تر را وا د شوز کندې در را وا خلق د بچانو یتیمې در را وا خلق رسول پرمایي چې دا شي ډیر سلو خالی اور الله په پردي قومو الله په پردي قومو چې دی بیا الله رسول پرمایي شراب بډیر سي شراب عام شراب بعامس او شراب د چا څورکه د خبره شراب په خو موږ دا بوتل پینټا او و دې ته اوس دې و دې شراب ته بوتل وای ته بوتل ته سر را و اخ لا عام خلک اما درته یی مالې وسړی راتلی ما به خې ډیر خې ډیر ما څه تعلق سره نو بیا په لوخ دې شرابې را باندې کړس اغه ته مونږه ستا سړی به خې ډیر څه وای و مکاوزی از ما سره وجرک نه واستی کتابونه ز ډیر زبردست احترام وکرمه مکومو لسم والله که کیږي سو مر خبر سو وای خدای پاکه خبر ده دو ما دوه معیار سره شناخت زوګه شراب درماب دي بدکاریم درماب ده چې کول ځکه کوا جهان ترسره کوا زړه تبلیغیان سره تعلق لرم ز مجاهدین سره تعلق لرم ز دملایان سره تعلو لرم ملا خپل کور خراب دي ستابه نور کور خراب سی د الله رسول فرمای الخمر جمع شراب چې دي شراب دا دا ګنا او ځړ دا ګنا اوس چې سره شرابو چې بیا بدکاریم کوي بیا قتل هم کوي بیا کوراله طلاق هم کوي بیا قتل هم او ارشه کې چې دا شراب وځي صحابه کرام ته چې کله الله امر وکړي شراب حرام هغه منګې لامات کو منګې من گایولی ما تا یو ول بیا مرتشرا چ مخله ري مخته سيزل بیا نور نور خبري د دروازه مقدمي اور باندې جوړي کی احا مخامخ یا شورمی یو نمسن کی وانا یو سڑای پا نالای کی واناوی تا چرس که اگر پلانی پلانی زایی چرس خرسیشو تا پا خبری دا افتی خپل خپل حساب در کئی یا حساب ندر کئی تا پا دیان خبر سیسو چنگ لند چنگ لندا دنیا سوالا سیسو